السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک لوگوں کے ساتھ سروئنگ انجینئرنگ ڈیزائننگ کے پلیٹ فارم سے تو دوستوں آج ہم بات کریں گے لینڈ ایریا کیلکویشن ود کواڈینیٹس ان ایکسل تو ایکسل کے اوپر ہم کوآڈینیٹس کو کیسے بنائیں گے بیسکلی یہ آپ میرے پاس ایک ایریا ہے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے پاس کواڈینیٹس ہیں ان کو کی مدد سے ہم ایکسل کے اندر ایریا اپنا کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آٹو یہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے متعلق انٹرویو ہوتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کسی جگہ کے اوپر بھی کہ آپ نے اگر ایریا کیلکولیٹ کرنا ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنا تو یہ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری کیلکولیشن شیٹ بنی ہوئی ہے جس کے اندر اس کے کواڈنیٹر ہیں ادھر انپٹ کیے ہوئے ہیں اس کا کیلکولیشن ہے اوپر ایریا ہے اور یہ ساتھ چارٹ بنا ہوا ہے یہ پوری شیٹ ایکسل کی شیٹ اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا اور ادھر سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کوآرڈنیٹس کے متعلق یہ جو ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں کے ذریعے ان کو آپ نے ادھر ریڈ کیا ہے اور نے اس کا اسکیچ بنانا ہے آپ لوگ ابھی وہ ہمارا ایریا ٹھیک نہیں آ رہا آپ میری ویڈیو کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تسلی کے ساتھ دیکھیں ویڈیو کو ساتھ چلائیں اور ساتھ اپنا ایکسل کے اوپر کام کر رہے ہیں جو شیٹ فارمیٹڈ شیٹ سپورٹنگ شیٹرپشن میں ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو سیو ایز کر لیں سیو ایز کر کے آپ ڈاؤن اس کو کر سکتے ہیں دو دفعہ کر سکتے ہیں چار دفعہ کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں دوبارہ ریٹرائی کرتے आप آپ اس اور ڈاؤن لوڈ کے بعد کو کام کو دفعہ آپ اس کی ٹرائی کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ ایکسل کی شیٹ کو اوپن کر لیں اوپر ہیڈنگ میں نے دے دی ہے لینڈ ایریا کیلکولیشن وتھ کوڈینیٹس ان ایکسل یہ نیچے آپ نے ادھر آ جانا ہے سب سے پہلے آپ نے ادھر سیریل نمبر آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ایک ٹیبل آپ نے ادھر بنا دینا ہے ادھر اور ادھر آپ نے کوآڈینیٹس کا نام ادھر دے دینا ہے اس ٹیبل کا نیچے آپ نے اسٹنگ اور ادھر سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے نور لکھ دینا ہے اور ساتھ یہ جو آگے کالم ہوئے گا اس کے اوپر آپ نے ادھر کیلکولیشنس اس کی لکھ دینی ہے اس کے بارے میں میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کیلکولیشن ادھر ہمارے پاس ایکس آ جائے گی اور ادھر ہمارے پاس ادھر وائی آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس اس اسٹنگ جو ہے کہ یہ ہمارے پاس ادھر اس کو ہم نام دے دیں گے ایکس کا اور ادھر ہم نام دے دیں گے وائی کا تو اس طرح آپ نے ٹیبل بنا دینا ہے اور نیچے تک جدھر تک آپ کے کواڈنیٹس وغیرہ جا رہے ہیں ادھر تک آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے بارڈر کے اوپر آنا ہے اور اس کا کوئی بارڈر آپ نے اس کا بنا دینا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ ادھر بارڈر بن جائے گا یہ کالم ہم واپس خالی ہے اس کو ہم ادھر سے برج کر دیں گے تاکہ ہماری کیلکولیشن اور یہ ہمارا سپریٹ ہو جائے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہوئے گا یہ سارا ہمارا انپٹس ڈیٹا ہوئے گا یہ جو پورشن ہوئے گا سارا یہ ہمارا سارا ان پٹس والا آئے گا اس کا کلر میں ادھر سے تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا ہو اس کے اندر آپ نے انپٹس دینا ہے اور ادھر ہم نے اپنی کیلکولیشنس کو کرنا ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اسکیچ تھا ہمارے پاس اس اسکیچ کو آپ نے انسٹ کر کے اپنے پکچر کو آپ نے جو بھی پکچر آپ کی ہے اس کو آپ نے جیسے ایکسل کے اوپر انسرٹ کر دینا ہے جیسے انسرٹ کر کے یہ سامنے رکھ دینا یا اپنے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر بھی آپ اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں تو اگر میں آپ کے سامنے رکھ دے تاکہ تھوڑا سا یہ ہمیں یہ بنانے میں تھوڑا سا ایزی ہو جائے تو یہ آپ نے اس طرح اس کا اسکیچ رکھ دینا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نمبر سکس پوائنٹ ہیں اس کے اور یہ سکس پوائنٹ آپ نے ادھر لکھنے اس کے اسی طریقے سے ادھر میں نمبر اس کے ڈال دیتا ہوں سیریل نمبر ون ٹو اور ادھر آپ نے اسی طرح اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے اور جتنے آپ کے پاس پوائنٹس آ رہے ہیں वो आपने इधर लिख देना है वहाँ पास पॉइंट है तो आपने सिक्स कॉलम इधर बना देना है तो इधर आपने सबसे पहले स्टिंग के ऊपर आ जाना है तो ये आपने आप किसी जगह से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं कॉर्डिनेट्स को आप इधर से भी ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं कोई भी आप कार यूज़ कर सकते हैं और आपने जैसे आप इसको लेंगे आपने इसी तरह घूमते हुए और पूरा इधर आ और उसको आपने इधर इसी तरीके से क्लोज करना है तो हम पॉइंट को इधर सेंटर करते हैं सबसे पहले आपने यह वाला पॉइंट हमारे पास है वन पॉइंट تھری فائیو ون اور اس کے بعد اس کی نرسنگ کو ہم نے ادھر لکھ لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے سیکنڈ نمبر کے اوپر آ جانا ہے آپ ادھر سے اینٹی کلاک بھی جا سکتے ہیں اور کلاک بھی جا سکتے ہیں تو ہم اس کو کلاک جائیں گے اور آگے والا جو کواڈنیٹس ہے اس کی اسچنگ اور نرسنگ کی ویلیو کو ہم نے اس کے اندر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس جو بھی اس کی نرسنگ کی اسچنگ اور کے جو بھی کواڈینیٹس ہیں ان کو اپنے ادھر اسی طریقے سے لکھتے جانا کو, کو نظر آ رہا ہے سارا کو اسی طرح انپٹ کرنا ہے یہ بہت, بہت آسان ہے اس کا انٹرویو ہے اس کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر کواڈنیٹس کے اوپر ایریا کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ مینول بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ فارمیٹ ہوئے گا اور ایکسل کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں طریقہ کار کے اوپر آپ اس کا ایریا لینڈ ایریا کواڈنیٹ کی مدد مطلب سے جو کہ ٹوٹ کے کی مطلب مدد سے کواڈنیٹس ہوتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سارے کواڈنیٹس ادھر اس کے سارے انٹر کر دی ہیں ابھی سیون نمبر کے اوپر جو کواڈینٹس ہوئے گا جو فرسٹ نمبر کے اوپر جدھر سے ہم چلے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ون فور نائن نائن پوائنٹ تھری فائیو ون اور ایٹ اور سکس ٹو ٹو فور تو یہ آپ نے ادھر انپٹ کرنا ہے یہ کواڈنیٹس آپ نے وہ والا انپٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے لیں گے اسی کی آپ اینڈ کے اوپر اس کو آپ نے کلوز کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ادھر لکھ دیے ہیں اسی طریقے سے بھی آپ نے سٹارٹ اور اینڈ لیں گے اس کو کر دیں گے کلر میں تو چینج دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پوائنٹ بھی पॉइंट وہی ہے اور لاسٹ نمبر پوائنٹ بھی وہی ہے. تو یہ ہم نے تھے جس پوائنٹ سے بھی کوڈینٹس دوبارہ لکھ دینا ہے جو بھی آپ اگر سیکنڈ نمبر پوائنٹ سے چلتے ہیں تو آپ نے سیکنڈ نمبر پوائنٹ کو بھی نمبر پر لکھنا नंबर اور اس है بعد کے اوپر تو اسی طریقے سے جو سی بھی کوڈنیٹس भी لکھیں आप آپ आपने पहला पॉइंट اور آخری पॉइंट इसी चीज का देना है तो अभी इसके बाद हमने इधर अपने कैल्कुलेशन वालम के ऊपर आ जाना इस स्कैच को थोड़ा सा मैं इधर साइड के ऊपर कर देता हूँ ये हमारे पास एक्स है और ये वाई है तो इधर से मैं इसको सेलेक्ट करके उसको वार माप कर देता हूं, और इधर मैंने इधर इसके ऊपर इसका फार्मूला लगा देता हूँ हमने इधर से इसकी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कर देना है इसको पहला जो हमारे पास आएगा वो एक्स मल्टीप्लाइड आएगा और इसी तरीके से सेकेंड नंबर के ऊपर जो हमारा वाई आएगा वो इज इक्वल टू आएगा हमारा वाई मल्टीप्लाइड ठीक है हमारे पास y क्या है हमारे पास x हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है ईस्टिंग की और y हमारे पास नार्थिंग की वैल्यू आ रही है तो x मल्टीप्लाइड बाई y करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई हमने y करना है x1 और y2, इसी तरीके से x1, y2, x1, y2, x1, y2 ये करके इसके फिगर्स को इधर हमने लिखना है और y के भी इसी तरह करना है y मल्टीप्लाइड बाई y1 वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स इसी तरह y2 टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो ये आपने इसी तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है तो ये आपने फार्मूला मैंने आपके सामने इधर लिख दिया है आपने इसको इसी तरीके से इस फार्मूले को इधर बना देना तो ये मैं ऊपर फार्मूला इस शेप में इधर ले आता हूँ ताकि ये आपको इसी तरीके से याद रहे तो ये आपने इसी तरीके से इसकी शीट को बनाना है इसीशन करना है तो ये हमारे पास इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी उधर y की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू के हिसाब से इधर सबसे पहले आपने इधर जीरो कर देना है पहला हारा जो आएगा वो जीरो वाला आएगा सेकेंड नंबर के ऊपर आपने जैसे इज टू करना है ब्रैकेट लगानी है आपने x1 वन ये हमारे पास एक्स आ रहा है मल्टीप्लाइड की की मदद से करना है और जैसे वाई को आपने प्रेस कर देना आपके सामने इधर ये आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी फिर आपने इधर इजिकल टू दोबारा लगा देना है और इसी तरीके से एक्स की वैल्यू पैकेट लगाना है आपने x2 की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई y3 की वैल्यू को आपने इधर से मल्टीप्लाई कर देना है इसी तरीके से आप इसको करते जाएंगे एक फार्मूला लगाने के बाद आपने इसको इधर कानर से पकड़ना है और नीचे तक लगा देना है तो ये आपकी सारी वैल्यू इधर आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से ये की वैल्यू जारी है पहली वैल्यू के ऊपर आपने जैसे इजुक्ल टू करना है ये सबसे पहले ऊपर आ जाना है और इधर इजुक्ल टू करना है और वाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स وہی سیم ٹو سیم فارمولہ از اکول ٹو کرنا ہے وائی ٹو ملٹیپلائڈ بائی ایکس تھری تو یہ آپ نے اس طرح کرتے جانا ہے اور دوسرے کارنر سے ایک فارمولہ لگانے کے بعد آپ نے ادھر نیچے لگا دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے ایکس اور وائی دونوں جو ملٹیپلائی ہوئے ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں گے یہ دونوں آپس میں کراس طور پہ یہ چیزیں ڈال رہی ہیں ان کے آمنے سامنے تو یہ آپ نے اس کی ویلیو کو بنا دینا اس کے بعد آپ نے اس نیچے آ ختم ہو جاتی ہیں کو इस जगह के ऊपर इसको पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर देना है एक्स वैल्यू वाले कालम को इधर से मैंने इसका सम प्रेस कर देना है रम प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा उसको बोल करके इसका टैक्स साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं उसका कलर चेंज कर दूंगा और इसी तरीके से आपने वाई वाले कालम को भी आपने इधर से सारा सेलेक्ट करके और उसके ऊपर آکے اور آپ نے اس کو ادھر سے اس کے ویلیو کو بنا دینا ہے اور اس کا تھوڑا سا کالم آپ نے اس کو بولڈ کر کے اور اس کو ادھر سے بڑا کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر اسی طریقے سے آپ نے ادھر کوآڈینیٹ سے لکھے ہیں اس کے بعد ہم نے ایکس کالم بنایا جس کے اندر ہم نے ایکس ون ملٹی پلائڈ وائی ٹو کو کیا اسی طرح وائی والا کالم سیکنڈ تھا وائی ون ملٹیپلائڈ بائی ایکس ٹو کو کر کو سامنے رکھنے کے بعد ادھر سے ادھر کے بعد آپ اس کا سے آپ ادھر یہ ادھر और आप अपना एरिया बना देता बड़ा कर दें और साथ इसको थोड़ा सा मैं सैड पर कर देता हूँ और इधर आपने थोड़े से तीन साल चार साल सेलेक्ट करके इधर से इसको मर्च कर देना है मर्ज करने के बाद आपने इधर से इजुकल टू लिखना है था इजुकल टू लिख تو آپ نے ادھر ایزوکل ٹو لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر اے بی ایس ایپسلوٹ کی ویلیو لینی ہے اے بی ایس آپ ایزوکل ٹو بال لکھیں گے ایکسل کے اوپر اس کا فارمولہ آ جائے گا یہ ایپسلوٹ ویلیوز کے لیے کیونکہ وہ کے پاس اگر ایکس کی ویلیو کم ہے اور وائی کی ویلیو زیادہ آتی ہے تو ادھر مائنس کا جو سائن آتا ہے تو مائنس کا سائن ایپسلیوٹ کی ویلیو ادھر ختم کر دے تو آپ نے جیسے ڈبل ویلیو ڈبل ایک اور بریکٹ ایڈ کر دینی ہے آپ نے جیسے ایکس مائنس وائی کر دینا ہے وائی کرنے کے بعد آپ نے جیسے بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے और डिवाइडेड बाई टू कर देना उसको डिवाइड बाई टू करने के बाद आपने इसके ब्रैकेट को इसे क्लोज कर देना तो ये आपने एप्सलूट लगा देना एप्सलूट के बाद आपने x माइनस वाई करके और डिवाइडेड बाई टू करके आप इंटर कर देंगे तो ये हमारे पास जो एरिया होएगा ये हमारे पास इस पूरा जो कॉर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे साइड के ऊपर उसका लैंड एरिया आ जाएगा या ट्राइवर्स एरिया जो भी होएगा ये आपका एरिया उधर आ जाएगा तो ये आपके पास एरिया जो होगा ये आपके पास, पास अगर ये आपके कोर्डिनेट्स अगर आपके मीटर्स में हैं तो ये मीटर्स में होएगा फिट्स में है तो फिट्स में होएगा अगर आपके पास ये मीटर में है तो आपने जैसे स्क्वायर मीटर आपने जैसे कर देना है ये स्क्वायर मीटर के अंदर एरिया होएगा और अगर आपके कोआर्डिनेट्स इधर फिट्स के अंदर है तो आपने जैसे स्क्वेयर फिट कर देना है उसको और یہ ایس ایف ٹی آپ نے کر دینا ہے تو یہ آپ کا اسکوائر فٹ کے اندر اس کا ایریا آئے گا فارمولہ سیم ٹو سیم یہی یوز گا تو آپ بہت آسانی کے ساتھ جتنے بھی آپ کے کوائنس ادھر ہیں وہ سارے آپ ادھر نیچے تک بنا دیں اور بنانے کے بعد آپ نے اسی طرح ایکس ملٹیپلائیڈ بائی وائی کر دینا ہے اور وائی کے اوپر وائی ملٹیپلائیڈ بائی ایکس کر کے یہ فارمولہ بنا کے نیچے کا سام کر کے اور ادھر آپ نے جسٹ ایپس کی ویلیو لگانے کے بعد ایکس مائنس وائی کر کے ڈیوائڈ بائی ٹو کر دیں گے تو یہ آپ کا لینڈ ایریا جائے گا بھی گا تو اسی طریقے سے کے ساتھ تو آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد ادھر آپ یہ کوآڈینیٹس یا آپ کے لگے ہوئے آپ اس کا ادھر سکیچ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو تھوڑا سا میں اس کو थोड़ा सा इधर मर्ज कर देता हूं सेल को इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि यह आप इन कोर्डिनेट्स की मदद से आप ये जो हमारे पास ये पूरा स्केच बना हुआ है ये स्केच भी आपका इधर एक्सेल के पर इधर बन जाएगा बहुत आसानी के साथ इस पोर्शन के अंदर तो आपने ये एक्स और वाई कोआर्डिनेट्स को इधर सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपने जैसे इंसर्ट के ऊपर आ जाना है इंसर्ट के ऊपर आएंगे और इधर से आपने एक्स वाई सेक्टर के ऊपर आ जाना है یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس مختلف یہ پورے بنے میں ادھر آپ کے پاس چارٹس سارے ادھر یہ آپ کے پاس لاسٹ والا جو آپشن ہے یہ ایکس وائی سیکٹر والا ہے یہ ادھر آپ کے پاس مختلف کواڈنیٹس آ رہے ہیں آپ ادھر سے آپ جس کو بھی آپ کلک کریں گے اس شیپ کے پاس آپ کے پاس اس کے اس کی فگر آ جائے گی آپ ادھر سے جو سی بھی فگر جس شیپ کے بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے کلک کر دیں یا آپ پوائنٹ ڈرا کرنا چاہیں گے پوائنٹس آ جائیں گے یہ آپ کے کرنس میں آ جائیں گی یہ دونوں لائنز اور یہ آپ کے پاس جس طرح کے پوائنٹس ہوں گے اس طرح کے لائنس وغیرہ آ جائیں تو لکھ دیں گے چارٹ کے اوپر آپ ان سائڈ کے کلک کریں گے تو یہ ٹیبل آپ کے پاس سائڈ کے اوپر آ جائے گا آپ نے پلس والے سائن کو کلک کرنا ہے تو ادھر آپ کے پاس ڈیٹا لیب والا آپشن آئے گا آپ نے ادھر سے ڈیٹا لیبل کو ادھر سے کلک کر دینا ہے ادھر سے آپ اس کو اس کی ڈائریکشنز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں ادھر رکھنا چاہتے ہیں آپ سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ رائٹ right سائڈ پہ ابو آپ کر سکتے ہیں آپ ادھر سے اس کی ویلیو کو ابو رکھ سکتے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جسٹ ادھر نارتھنگ کی ویلیو آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو کلک کرنا ہے ڈبل ساری ایک آپ کے سلیکٹ ہو جائیں گے ادھر سے آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے اور ان کو آپ نے دوبارہ سلیکٹ کر دینا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس فارمیٹ ڈیٹا لیبلس ٹیپ آ جائے گا آپ ادھر سے لاسٹ کے اوپر آ نا لیبل آپشن کے اوپر لیبل آپشن آپ اس کو کلک کریں گے تو ادھر سے لیبل آپشن کے اوپر آپ آئیں گے تو ادھر یہ دیکھیں گے Y ویلیو چیک ان ہے X ویلیو نہیں ہے تو آپ نے X ویلیو کو چیک ان کر دینا تو ادھر آپ کے X اور Y دونوں کو آرڈینیٹس آ جائیں گے ادھر سے آپ نیچے آتے ہیں اور ادھر سے آپ نے جیسے نیو لائن کو آپ نے سلیکٹ کر دینا تو یہ آپ کے کواڈینیٹس پوری لائن کے اوپر آ جائیں گے X اور Y ویلیو کے حساب سے آپ اس کو مینول ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جدھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو سیٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ نے اس کا ٹیکسٹ وغیرہ بھی مینول بولڈ کر سکتے ہیں اس کے کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کریں گے تو یہ آپ کے سارے کوآڈینیٹس وغیرہ بھی ادھر ڈرا ہو جائیں گے آپ اس کا پوری ٹیبل اسی طرح بنا کے اور اس کا پرنٹس وغیرہ بہت آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ڈسکرپشن کے اندر رکھ دوں گا ادھر سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو بنا سکتے ہیں خود بنا سکتے ہیں اس کا میں تھوڑا سا فارمیٹ ادھر سے چینج کر دوں گا یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو میں در نیچے لے آؤں گا تاکہ جتنے بھی کواڈنیٹرس ہیں سارے آپ کے ایزیلی آ جائے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کواڈنیٹس کے ذریعے سب سے پہلے ادھر کواڈنیٹس انٹر اس کے بعد اس کی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ایریا کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس چارٹ ایکس وائی سیکٹر سیکٹر کا اس کے اندر کر دیا تو آپ اس ویڈیو کو بہت سے دیکھیں ایک دفعہ کی سے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی آپ ویڈیو کو دو دو دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اس کو ریوائز کر کے آپ دیکھیں اور یہ بہت ایزی کام ہے اور بہت ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ اس کو کنٹینیو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو hmm. لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ